З початку повномасштабного російського вторгнення Вадим Кадиров воює у Хмельницькій бригаді територіальної оборони. Військовий це людина, яка от, вона закрила очі, але вона не спить. Мати українка, батько казанський татарин, розповідає Вадим. Каже, звідси таке прізвище. Чоловік вважає себе українцем. Всі кажуть, що це чеченський, це взагалі східна фамілія. Дуже багато є таджиків, узбеків, киргізів з такими фаміліями, татари, з фамілією Кадиров. Це азіатська фамілія, це так само, як типу, російська Іванов. У мене це з кров'ю, можна сказати, матері, воно зайшло, це і мова, і це все, то є, і культура українська, то є, ми себе вважаємо, от я брат, ми себе вважаємо українцями. З Майданом разом з побратимами хотів поїхати в Крим, говорить Вадим Кадеров. Розсудливість ну, перемогла, тому що, ну, що ми могли зробити проти збройних формувань Російської Федерації. То потім почалися ці події на Донбасі, і ну, вже почалося створення добровольчих батальйонів. І от добровольчий батальйон був створений «Київ-2», який я одразу, можна сказати. За словами Вадима Кадирова, довелося побувати по всій лінії зіткнення у Донецькій, Луганській областях. Ми були і в Гірському, ну, ці всі міста, які зараз вже захоплені, і в Попасні, і звільняли Дебальцево, потім перейшли на Луганську область, це було Чермухіно. Як мене колись спиталися, каже, де ти був на Донбасі, я сказав, краще спитатися, де я не був. Найважче переживати втрати побратимів, розповідає Вадим Кадеров, все інше – рутина. Побратим, поза ним був 17-й, Сережа. І ми вранці ще пили з ним каву, ділили ту шоколадку на капоті, і тут вони їдуть на виїзд. І тут буквально ну, там, час, година пройшла і все, Серега загинув. І це дуже тяжко, вот тяжко осознавати. У квітні місяці поблизу села Довгеньки підрозділ Вадимор розповідає, боєць змінив 95-ту десанту штурмову бригаду. Тоді батальйон тероборони не першого бойового досвіду, говорить Вадим Кадиров. Батальйон зараз вже збився, вже перетворився, Ну не а зробився єдиним цілим організмом. А не так як ми тоді заходили ну, в квітні місяці. Тобто люди різні там у нас були і адвокати, і програмісти. Гусаровка, нова гусаровка, щуровка. Ну тих боях, от, допустим, Батальйон приймав участь в боях по звільненню села, ой, не села, міста Балаклея. У Стрілецьких ротах втрати були найбільшими, каже Вадим. Ми займали лінію від села Довгенько до села Богородичне. У тобто нас там були в Стрілецьких ротах самі великі втрати. Ну, втрати були не з-за того, що люди були не готові, ну, я так скажу. На той момент противник був сильніший. Вадим розповідає, усі, кого брали в полон, зомбовані пропагандою. Це одвічна боротьба українського народу з цією ордою. Ми їх брали, полонених, в полон і спілкувалися з ними. Ну, там, там настільки та пропаганда, там настільки ті мозги закручені, що ну, вони просто вони не мають поняття, що робиться в світі. За словами Вадима Кадирова, після лікування у військовому шпиталі повернеться у свій підрозділ, що воює на південному напрямку. Каже, воює разом з рідним братом 45-річним Романом Кадировим. Михайло Жила, Віктор Кравиновий, на Суспільному. Хмельницький.